Два стола у нас операційні, один, другий. Тобто в моменту ми можемо підіймати трьох тяжких. У нас три замкнутих цикла, ми робимо все в принципі, вплоть до торок абдомінальних тяжких поранень, ампутацій, реконструкції, опіки. Все, окрім голови. В голову нам потрібно КТ, як тільки з'явиться КТ, то в принципі ми і голову почнемо працювати, тому що її по голові. Це наша палата інтенсивної терапії. Зараз у нас три ліжка є. І ще три ми будемо робити. Три у нас є, ще п'ять ми накриваємо. Тобто у нас сумарно буде вже вісім замкнутих циклів. Це ну, так, реанімаційний цикл, в тому плані, що тут пацієнти будь-якій ступіні складності ми зможемо тримати. Ми ще як робимо, допустимо, тяжкий поранений, онлайн приходить фотографія, тобто він на етапі евакуації, вже наша хірургічна бригада туди пішла. прийшла. Тобто пацієнт приходить і вже починає. Це сьогоднішня бригада такий от підрив був, всього не чинили, так що. Як тільки отмашка, я закажу евакуацію. Що, Зараз у нас найкращі медичні препарати з Європи. У нас фахівці, котрі вміють руками робити все. Два. І у нас ще трішки з'явиться своє КТ. І в мене буде повністю замкнутий цикл. Я зможу робити любі оперативний тарчання на базі цього гостя. Ну і головне колектив. Ну, ми ж не звірі, так як вони. І в будь-якому випадку принцип гуманізму і рятування життя для кожного лікаря – це є базовим принципом. Тому ми надаємо медичну допомогу незалежності від, так, від, від належності до збройних сил або належності до військового формування і так далі. Ми медичну допомогу тут отримуємо всі. Наші незалежності від спектру. Тобто будь-який захисник України, СБУ, МВС, Нацгвардія, ЗСУ, всі отримують медичну допомогу. Тут саме діти, цивільне поранені населення, якщо вони заходять на етап моєї евакуації, ми їм надаємо медичну допомогу. Те саме з окупантами. Тобто, ті, хто поступають, ми їм також надаємо медичну допомогу. Тут немає розриву. Там так ми не ділимо. Втрати окупанта будуть колосальні. Але кожен захисник наш, України, повинен з нас. Що без медичної допомоги Запоріжжя не залишиться. Тобто ми будемо працювати до упору, знищать госпітали, ми перейдемо на інші місця, і так ми будемо працювати далі. 臭死了